Capsul ini dibawakan khas oleh Siraja Malaysia. radang gusi. Okey, the first thing mereka yang uh, senang berdarah, tak berus macam tak berus pun, you senang ber berdarah. Pasu yang kedua mulut berbau, yang ketiga gigi goyang dan yang paling worst yang paling teruk. Um, dia tak perlu datang cabut gigi kat klinik ke and then gigi tu jatuh sendiri. Ah ha, itu pernah ada. Ah ha, terutamanya mereka yang perokok dan mereka yang dalam range 35 tahun ke atas. Okey. Tiba-tiba datang klinik, doktor gigi saya dah tercabut. Dan bila kita tengok memang dia mengalami masalah gusi. Ha, ha, jadi kategori masalah gusi terbahagi kepada tiga. Ah ha, iaitu mal... Moderate dan severe. Okay, mild ni maksudnya dia hanya uh, karang gigi hanya berada di stage yang sedikit saja. Uh, jadi dia perlu enam bulan sekali untuk datang cuci gigi. Yang cuci gigi sebenarnya, kalau ada yang tanya saya berapa kali perlu datang cuci gigi? So sebenarnya cuci gigi uh, uh, dalam satu tahun dua kali ah uh, 6 bulan paling tak boleh pun 1 tahun satu kali. Yang pertama cara kita berus gigi itulah. Contohnya uh, bila okey saya cakap dari segi fokus. Kenapa saya cakap bila you berus gigi pun you kena fokus? Sebab kadang-kadang kita bangun tidur dan kita terus nak pergi kerja kan. So uh, berus gigi pun tak tengok cermin. So bila ada bahagian yang tak betul-betul bersih, uh, dia akan mengakibatkan Uh, karang gigi so karang gigi akan menyebabkan bakteria and then bakteria tu akan uh, efek kepada tulang gigi so bila tulang gigi dah tak kuat Uh, gigi tu senang goyang uh, macam tu. Jadi uh, gusi pun kemerahan, lepas tu senang berdarah. Uh, dan yang paling worst uh, tadilah mesti cakap mulut berbau. Ah uh, and then dia tak ada aware untuk datang klinik. Sebenarnya bengkak ni dia ada a few kategori lah. Bengkak yang bernanah dan bengkak tanpa nanah. Okey. Bila bengkak yang bernanah kita kena tengok mana dari sumber nanah tu, mana faktor yang menyebabkan nanah. Biasanya Uh, Caries yang dah dalam yang melibatkan uh, saraf gigi. Okay? Bila melibatkan saraf gigi, uh, kita perlu uh, bagi antibiotik. Selepas satu minggu, habis antibiotik, kita sarankan untuk buat rawatan akar. Okey? Uh, dan rawatan akar bukan satu single visit saja, dia ada dua hingga tiga kali uh, dan uh, yang itu kalau faktor um, gusi yang bernanah hmm. tapi kalau bengkak yang tanpa nanah mungkin hanya disebabkan oleh karang gigi, uh, jadi karang gigi itu jangan simpan lama-lama memang awak kena memang kena datang untuk cuci, cuci gigi lepas itu uh, pakai ubat kumur. Abia ha, bersih, ha, setiap satu tahun sekali macam saya cakap tadi. Sebenarnya aa, memang aa, ubat kumur tu membantu dia prevention untuk mengurangkan bengkak semua. Tapi kalau saya tanya. Aa, Seumur berapa lama nak pakai? Kalau patient saya tanya berapa lama nak pakai? Untuk awal-awal tu saya memang cakap 3 minggu pertama you kena kerap pakai. So kita ada uh, ubat kumu yang memang khas untuk gusi, bukan ada di pasaran, hanya dekat klinik saja. Ha. So pakai itu untuk 3 minggu saja dan selepas tu. Uh, sebagai harian punya, pakai dua kali sehari tapi uh, anda semua boleh campur dengan air supaya tak pekat sangat. Uh, apabila tahap gusi yang uh, serius, okay, maksudnya dia akan mengalami gigi goyang tanpa dia ketahui apa punca dia. Okay? Jadi, sepatutnya anda datang kepada klinik untuk kita tengok sama ada dia disebabkan oleh karang gigi ataupun disebabkan oleh uh, bakteria lain. Okay. Kapsul tadi dibawakan khas oleh Sirajan Malaysia.